سترہ رمضان مبارک دو سن ہجری کو اسلام اور کفر کے درمیان ایک عظیم مارکہ رونما ہوا جسے تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے اس مارکے میں مجاہدین اسلام کی تعداد تین سو تیرہ جبکہ کفار کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ تھی مسلمانوں کے پاس صرف آٹھ تلواریں 6 زرہیں تین گھوڑے اور ستر اونٹ تھے جبکہ کفار کے پاس سو گھوڑے سات سو اونٹ اور آلات ہر بزر وافر مقدار میں اس پر یہ کہ وہ سب کے سب زروں کے اندر چھپے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے جذبۂ جہاد کا یہ عالم تھا کہ ان کے لشکر میں نو اور دس سال کے بچے سے لے کر اسی سال کا بزرگ موجود تھا ابو جہین کو قتل کرنے والے حضرت محاذ اور حضرت معوظ بن افراء ردی اللہ تعالیٰ عنما کی عمر الر نے نو اور دس سال بیان کی جب کہ حضط حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عناں کے ساتھ خطبہ اور شہبہ اور ولید کے مقابلے میں جانے والے تیسرے شخص حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اسی برس بتائی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جذبہ جہاد کس قدر بلند تھا کہ انہوں نے نہ اپنی کم سنی کو دیکھا نہ ادیر عمری کو دیکھا بلکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر پکار پر صرف لبیک کہا اور علاق کلیمت اللہ کے لیے اپنی ہر طرح کی عمر میں خود کو پیش کر دیا اور ایک ہی مقصد رکھا کہ کسی بھی طرح رسول اللہ کا دین سربلند ہو جائے آج کا مسلمان اپنی کم سنی کو اپنی کم عمری کو اپنی مالی حالت کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اپنی ظوف کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جب کہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے مسلمان کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے جب مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھ کر قدم اٹھاتا ہے تو پھر فرشتے بھی قطار اندر قطار اس کی مدد کو اتر جاتے ہیں اللہ اکبر کسی نے کیا خوب بات کہی تھی اگر ایمانی جذبہ ہو تو تین سو تیرہ سے تین گنا بڑی فوج کو شکست دے کر فتح اپنے مقدر میں کر لیتے ہیں جبکہ اگر ایمانی جذبہ نہ ہو تو تعاون اسلامی ملک بھی ایک کراچی شہر جتنی آبادی رکھنے والے ملک کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اللہ کرے ہمارے مسلمانوں کو جذبہ جہاد نصیب ہو ہمارے حکمران اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو سکے